Це божа воля, що ніяка дитина, там нічого не було, бо все, все летіло. За словами Алли Колодій, на подвір'ї її будинку відранку прибирають і комунальники, заходили газівники та комісія з міської ради.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 Школа, були деякі ще старі дерев'яні вікна, також абсолютно все скло повилітало. Крім того, спортивна зала – це окремий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 Із його слів, в міську раду та до нього особисто від очора звертаються жителі Шепетівки з проханнями допомогти, засклити або ж затулити плівкою вибиті вікна і двері. І їм допомагатимуть. Багато зверталось і багато ще будуть звертатись, масштаби немалі.